جموع الفرح فز وصفوا على الميدان وحيوا العروس الغالية راحبوا فيها هلا ورحبي يا نور يا شيخة الغزلان هلا بالعروس اللي وصف الحلال رحفزوا وصفوا على الميدان وحيوا العروس الغالية رحبوا رح فيها هلا ويرحبي يا نور رح يا شيخة الغزلاء هلا بالعروس اللي وصفال الحلا فيها على الحفلة طري مثل نجمه لك وضوي على الحفلة بنورك ويضويها هلا يا عروس الحسن يا شيخة الغزلاء تهني تهني اشتركوا سبحان من زانها سبحان اميرات زمنها نادره في معانيها يا بنت الكريمه اللي تنوم اصبح العربان عبدالله علومه طيبه نفتخر فيها على الحافله طلي مثل نجمه الاكوان وضوي على الحفله بنورك وضويها الفخر والعز والعز وتشجع واعتباه للفزعة بعيدنها قاويها ومبروك يا نوره دايم مد مع السافات